ajar menulis huruf kecil h cara tulis huruf h langkah 1 lukis tiang tinggi langkah 2 buat bukit kecil lukis tiang tinggi buat bukit kecil lukis tiang tinggi buat bukit kecil H Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Mari adik-adik tulis huruf H Lukis tiang tinggi buat bukit kecil Kita ulang kaji tulis baik-baik